السلام عليكم أزول في اللون اخواني اخواتي ايت ميستما حاتمان عرفتوا ان خالتكم عيشه الدويبه في الفيديوهات السابقه شرحات وملحات وقالت شنو واقع في اليوتيوب اليوم جبت لكم فيديو قصير خفيف ظريف غنعطيكم فيه اهم الخطوات باش تنجحوا في قنواتكم بمجهودكم بلا ما يضحك عليكم حتى واحد يلا توكلوا على الله وسموا الله وخذوا بهذه الاسباب وردوا عليا الخبار هاني عود جيتي بالدويبه الخطوة الاولى تغيير ما تمشيش تنقل افكار وأسلوب قنوات اخرى وتجيبها و الناس ملات و بغت تغيير والإبداع الجديد كل شيء يكون متميز مبدل بسم الله وباغ التغيير والابداع والجديد فالصورات الغلاف المقدمات في الفيديوهات تكون فيها حركيه تكون فيها انيماسيون يكون فيها الجديد والابداع اللي عمرهم شافوه عند شي حد باش يبقاو عاقلين عليك الخطوه الثانيه هذه مهمه بزاف حاول انك تدير تحدي تحط فيديو الى قدرتي تكون نهار خلي يوتيوب تحس انك خدام متحجش بان الوقت ضيق خلي بحلة عندك شي مدير وباغيت تبتلو انك خدام جوش فيديوهات يتحط ثلاثة حط اربعة حط خمسة باش تبقى فيديوهاتك في الاخير يحس بك يوتيوب خدام خد ويبدأ يستعرض الفيديوهات ديالك ويقترحها بسبب كثرة النشر والتفاعل ماشي النشر ديال التصوين وانما النشر ديال الفيديوهات الله يهديكم فهموني خلي المتابعين ديالك يبقاو منضبطين عارفين فوقاش كتحطو كيتسناوك غير امتى تحط شي فيديو جديد ياك حتى نتوما كتسناو غير امتى امكم عيشه الدويبه تحط يرضي عليكم وحاول تحط في نفس اليوم وفي نفس الساعه باش تبرمج المشاهد يتسناك في وقت محدد الخطوه الثالثه خطوه جد مهمه وبزاف ديال الناس كينساوها كي وهي بارطاجي بارطاجي بارطاجي خصك متابعين في الفيسبوك انستغرام توك توك سناب شات سوق السويقة عطيه علاش لا كاين بعض الاذكياء كيخلق كي متابعين هنا وهناك عاد كيحل كي القناه كيوجد كي الجمهور عاد كيوجه كي له شنو يحط روج ماشي صافي تحط الفيديو وتكمش في الملايه وتمشي تنعس الخطوه الرابعه دير شويه التحديات دير شويه المقالب دير شويه المسابقات حلق على الحاله وخلي لنا داكشي اللي كتبغي ديروا لهم وطلب منهم يشاركو إلى اول مره يشوفوا القناه يشاركو ويفعلوا زر الجرس ويديروا لايك علاش لا الخطوه الخطوه الخامسه حاول ترد على التعليقات جاوب مع الناس رهوم جمهور ديالك وكي الأجوبة ديالك حط لهم قليب حط لهم جيم جاوبهم اللي سووا الجاوب واللي طلب شي حاجة ولو غير دعوة الخير من عندك يسمعوها عرفهم شنو بغاو يلا حطوا تعليقات نجاوبكم عجبك الحال ياك خطوة السادسة والأخيرة حاول تترجم لان ما يكفيش ان الناس حاب البلد هما اللي يسمعولك خصك تجيب متابعين من بلدان خرى حتى من حيث الاشارات كتكون غاليه في دول اخرى والارباح كطلعو السي بي ام كيطلعو الاي بي ام كيطلع ترجم ترجم اللغات اللي كتعرف ما عرفتيش راه كاين قول ترادكسيون راه كاين ناس اللي ممكن يعاونوك وبارك عليكم انا ما كيعجبنيش انني نطول خليت لكم الخير هذه 6 خطوات اساسيه حاولوا تتبعوها باش تكبروا القنوات ديالكم ما تقولوش خالتكم عويشه آه دوي باخو عليكم شي حاجه حاولوا تشتركوا في القناه فعلوا زر الجرس ودائما يوصلكم الجديد ديالي مقشبين متفاهمين الله يخليكم ليا ويخليني لكم وخلاص